Рік закінчується, і ми хочемо, щоб нашим традиційним таким забігом був благодійний святковий такий забіг, як забіг Святого Миколая. Сама традиція і концепція цього праздника вона досить якби, близька нам по духу. От, тому що ми християни. Да, Миколай це був це був священик, який, да, який там допомагав дітям, а, приносив подарунки тих, хто слухався, а тих, хто не слухався, тим він приносив різочку. Да. От ми теж там, наприклад, 21 грудня а, так зробимо. Да, там деякі учасники в нас отримують різочку, а деякі отримують <хи> подарунки. От власне кажучи, це буде забіг. Це буде формат забігу святкового. Люди будуть бігти в костюмах, вони будуть бігти там самовиражатися, можуть, власне кажучи, як захотять. Да? Кожен учасник у нас там отримує шапку Мономаха, як ми її називаємо. Ось. І люди будуть бігти стартувати з Софіївської площі, де буде встановлена центральна йолка. І будуть бігти. Ну, вперше, по такому маршруту, це буде і вулиця, яка в нас іде, біля, як вона називається, Володимирівська вулиця і Артема. Артема, і там на Львівській площі робити коло, розвертатися і бігти у зворотньому напрямку. Спортивне відео.